Szintén szeretettel köszöntök mindenkit. Én Tóth Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom hát természetgyógyászként működtem. Mára viszont a PPH tanulói csapatszervezést tekintem a főtevékenységemnek. Rákóczi-falvánon élek, párkapcsolatban, itt a PPH-ban találkoztunk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert azt éreztem, hogy valami másra is szükség van még amiket, azon kívül, amiket addig tanultam. Valami hiányzik, és épp, épp akkor talált rám a PPH. Ennek most már lassan hatodik éve. Nagyon hálás vagyok a teremtőnek, hogy ide vezérelt, mert Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszer tanít, ami valóban minden élethelyzetet megold. Ezt mind megtapasztaltam a saját életemben és a csapattagok életében is. Itt az ember és életjobbító képzések alkalmával megtanuljuk úgy alkalmazni magát a tudást, amit az életünkben nagyon jól tudunk használni, jól tudunk bánni önmagunkkal és másokkal is. Ezáltal nagyon-nagyon sok embernek tudunk segíteni. Enélkül a tudás nélkül nem lehet elérni sem azt, hogy önmagunkat reálisan lássuk, sem másoknak való segítés, mert még önmagunkat nem ismerjük, nem tettük rendbe, addig nem tudunk segíteni senkinek. Szedlacsik Miklós Megtapasztalhattuk, hogy a gondolatban feltett kérdésekre is választ kapunk, mivel olyan képességei vannak, amivel ö, amit még nem tud, akkor is megkapja rá a válaszokat, és mi is megkapjuk által. év alatt nem fordult elő, hogy ne lett volna a ne kapott volna gyorsan választ, és az a válasz ne lett volna teljesen helyes, betű szerint úgy, ahogy, ahogy megkaptuk a, a segítséget. Én azt mondom, hogy ezért születtünk le, akkor nem tehetünk mást, vagy ezt tesszük, vagy nem lesz semmi, mert ha az aranykort ö, nem hozzuk létre, aminek feltételei vannak, ugye a magas rezgés, ö, a, ö, nem, tényleg nem lesz semmi. Szedlacsik Miklós ehhez minden tudást meg tud adni, és a jövőt nekünk kell megvalósítani. Hát egy pár szót én szeretnék szólni magamról. Eredeti foglalkozásom autószerelő, jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom, de egyre inkább a PPA tanulószervezés a fő tevékenységem, amit szeretnék profi szintre fejleszteni. Rákóczi falván élünk, párommal a párkapcsolatban. Tulajdonképpen én is természetgyógyászattal kezdtem. Szüleim foglalkoztak vele, én is ebben nőttem fel, de valamit mindig kerestem, hogy, hogy miért is van ez, hogy valahogy én nem elégettem meg aval, hogy csak gyógyítsuk az embereket. Tulajdonképpen meg kell tanítani őket úgy élni, hogy ne legyenek betegek. És ennyire komplex tudást itt csak a PPH-nál találtam meg, és ilyen hiteles tanítómester, mint Szedlacsik Miklós személyében, egy hiteles tanítóra találtam, és én is már lassan ötödik éve, hogy ismerem és itt vagyunk a PPH-nál. Nem is találok más olyan közösséget, ahol ennyire egy a cél, egy az irány, és haladunk az aranykor felé. Csak javasolni tudom mindenkinek, aki most hallgat bennünket, hogy hallgassa végig, döntse és tartson velünk. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, kócs, boldogság boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető tevékenységet, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású.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 Mennyire vagytok elégedett a a jelenlegi világgal. És szerintetek merre felé? Halad a világ jelenleg, tehát jó felé, kevésbé jó felé vagy. Ha így megy, tovább, nem megy sokáig tehát nem tudom hogy ki mennyire van tisztában azzal a kapcsolatban hogy mi emberek azok hogy vagyunk itt a földön tehát ugye azt tanultuk megpróbálták ezt beadni nekünk az iskolákban hogy evolúció alapján jöttünk létre és akkor megpróbálták azt is beadagolni az embereknek hogy, hogy valahol világegyetemben volt élet és akkor valami meteorral idejött az élet <gül> és, és akkor létrejött itt a Földön az élet és akkor és megpróbálták elhitetni velünk hogy Hát az egy létezünk. Tehát honnan indult ki minden itt az élet? Hogy az egysejtűből, lett több sejtű, majd végül, ugye, mint a Földön legfejlettebb lény az ember, akkor valamikor létrejött az ember. Igen, csak ezzel az a baj, hogy az evolúcióban lukak vannak. Hát, hiány, igaz. Hiányoznak, vannak fizetett prüszkölőink szóval a lényeg az hogy, hogy lukak vannak benne és egyszerűen hiányoznak fejlődési részek az evolúcióból teljes egészében és párhuzamosan jelentek meg bizonyos élőlények pedig hát ugye ha evolúcióról beszélünk akkor ugye akkor egy fejlődésnek kell lenni, egy evolúciós fejlődésnek kell lenni de semmi ilyesmi nincs és igazából ugye ha jobban megnézzük akkor azt lehet mondani hogy bizonyos élőlények azok nem sokat változtak szinte semmit, bizonyos élőlények meg eltűntek és helyette bejöttek új élőlények tehát mondhatjuk azt mintha semmiből jöttek volna tehát ez az egész evolúciós elmélet, ez a darwini evolúciós elmélet ez egy úgy hülyeség ahogy van tehát úgy hülyeség ahogy van tehát ezt nem tudom, tudjátok-e hogy miért találták ki? illetve hát nyilván kitalálta egy ember és miért propagálták? inkább úgy mondanám, hát nagyon egyszerű mert hogyha itt evolúció van akkor ez az emberiség hát gyakorlatilag hova tart? tehát akkor mondhatjuk azt hogy elérte a fejlődésének a maximumát, maximum tud fejlődni műszakilag, de, de hát most megnézitek most itt az ember mondjuk az elmúlt tízezer évben mint test miben fejlődött semmiben, legfeljebb annyi hogy hosszabb az élettartom, de nagyon érdekes mert például az ókorban ennél jóval hosszabb élettartomú emberek is voltak mint ami most van tehát akkor most miféle fejlődésről, fejlődésről, akár életkor fejlődésről beszélünk tehát ugye az ókorban olyan emberek is voltak amelyik több száz évig éltek na most akkor miről beszélünk? tehát akkor gyakorlatilag itt, itt az elmúlt mondjuk 7-8-10 ezer évben az ember mint test semmit nem fejlődött na most ha megnézzük mondhatjuk azt hogy az eszünk se sokat fejlődött hát de tényleg tehát nem lett eszesebb az emberiség néhány ember eszesebb a Földön mint, mint voltak ezek elsősorban ugye a feltalálók de azon kívül mit látsz, hát az ember akkor eszes hogyha tanul akkor buta ha nem tanul, nem? tehát minél többet tanul valaki használható dolgokat annál eszesebb, nem? na most magától az emberek ha nem tanítják akkor mitől lennének eszesek, nem? tehát mit tudom én, van két olyan ember aki nagyon okos és fogják mit tudom én, megszületik tőlük a gyerek és felneveli mondjuk két nagyon buta szülő, hát attól az a gyerek nem lesz okos, érted? tehát gyakorlatilag még azt se lehet mondani hogy, hogy a, az okosság mint genetikai valami az tovább menne tehát gyakorlatilag az okosság tudod miből származik? nagyon egyszerű, onnan származik hogy gyerekkorban maga az a személy aki együtt volt a kisgyerekkel az a felnőtt személy az milyen szókincsel kommunikált mennyi szót használt mennyit foglalkozott avval a gyerekkel tehát mennyit beszélt hozzá és a gyereknek valamilyen meg nem értése volt az a személy mennyire volt képes elmagyarázni azt a meg nem értést, tehát úgy is lehetne mondani, hogy tisztázni az ő meg nem értését. És gyakorlatilag ettől függ az, hogy valakinek a tanulási, a gyerekkortól származtatott tanulási képessége, az milyen magas szintű. Tehát, ha egy olyan szülő gyereke valaki, akivel alig kommunikáltak a szülők, mert nem értek rá mondjuk kommunikálni, mert mással foglalkoztak vagy nagyon gyatra szókincsű szülőről van szó, vagy esetlegesen mondjuk olyan szülő, aki sosem magyarázta el a gyereknek a meg nem értéseit ha valamit nem értett, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy valaki butának vallja magát, vagy butának vallja a környezete, de ez csak azt jelenti hogy egyszerűen nem ért dolgokat, nem ért dolgokat tehát most gondoljátok végig itt van mondjuk a magyar nyelv amely több mint százezer szót képes használni a világon egyik legnagyobb szókincsel rendelkező szó ami létezik na most gondold végig ha valaki ebből használ mondjuk 500 szót akkor hogy érti meg a környezetében lévő emberek kommunikációját? vagy használ mondjuk 5000-et és a többiek mondjuk használnak 15000-et akkor hogy érti meg a többiek kommunikációját? tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag hogy valaki mennyire okos vagy mennyire nem okos az nem képességfüggő elsősorban sőt közel sem képességfüggő hanem az a képessége, tehát nem veleszületett képesség, hanem az a képesség, hogy azt még egyszer mondom, milyen szülő nevelte őt. Utána az is számít, hogy milyen tanárok tanították az iskolába, és a tanárok mennyire fordítottak figyelmet arra, hogy a gyereknek olyan dolgokat kommunikáltak, amit nem magyaráztak el. És minél inkább nem magyarázták el egy gyereknek azt, hogy amit mondtak neki, annál inkább kialakult egy, egy egyfajta meg nem értése az életben, elakadása az életben, méghozzá a tanulásban történő elakadása. Ma a világ, a fejlett világban sokkal több, szó van mint valaha tehát miért? hát gondold végig a, csak a technika miatt hány új szó keletkezett és hát ott vannak a régi szavak amelyik ugye megmaradtak mondom csak a technika miatt meg a technika használata miatt keletkezett rengeteg rengeteg új szó és ezeket az új szavakat ugye pluszban használják az emberek ahhoz képest amit megszoktak a, a történelem során a történelmi használatban és ahhoz képest ugye rengeteg új szó van tehát több szót használnak mint valaha az emberek vagy kellene hogy használjanak több szót na most ehhez képest mivel az oktatás gyakorlatilag semmilyen energiát nem fordít arra, hogy a diákok, tanulók meg nem értését tisztázza, a szülők semmilyen energiát nem fordítanak arra, hogy a saját gyerekük meg nem értéseit tisztázzák. Ezáltal az van, hogy az emberek hallanak valamit, abba beleraknak olyan szavakat, amit nem értenek, vagy a legtöbb ember nem ért meg, és onnantól kezdve, tehát az ember úgy működik, ha egy olyan szóval használt mondatot hallasz, amit te nem értesz szót, akkor onnantól kezdve a következő mondatokat sem érted meg. És ez minden emberre vonatkozik. Ez minden emberre így van. Tehát ami azt jelenti, hogy ha például magába a műsorokba, ami a médiába megy, vagy magába a reklámokba, vagy bármilyen írásokba beleraknak szándékosan olyan szavakat a mondatokba, amit az emberek általában nem értenek akkor onnantól kezdve a következő részt sem értik és úgy működik az emberi elme hogy keletkezik a meg nem értésből kifolyólag egy vákum most ne szó szerint érzd a vákumot hanem egy, az a vákum az egy információhiány tehát keletkezik az elmében egy információhiány és utána beraknak egy olyan információt, ami hazugság és te igazságnak fogod fel mert az emberi elme így működik, nem kell ezt elhinni, hogy így működik nyugodtan csináld azt hogy hallgass nézd olvasd azokat a dolgokat amiben be, amibe bele vannak szándékosan rakva meg nem értett szavak és utána szándékosan fogják és beraknak hazugságot te meg azt igazságként fogadod el és onnantól kezdve annak alapján éled az életedet a hazugságok alapján. Na most ezt akik az emberek elmével foglalkoznak, bizonyos pszichológusok, bizonyos hát psziáterek, de inkább pszichológusok, akik tanácsokat adnak a reklámszakembereknek, illetve tanácsokat adnak a hatalomban lévő embereknek azok pontosan tudják, hogy ez így van. Tehát az embereknek minden tömeg kommunikációs gondolatokba, ami az emberek felé irányul, be kell rakni meg nem értett szavakat. Emiatt keletkezik az elmédben egy nagyobb befogadó erő és a következő hazugság gondolatot simán elfogadod igazságnak és ezáltal lehet mindenfélét hazudni az embereknek és az emberek elfogadják igazságnak oké? Okay? és ezt egy az egyben használják a reklámokban és egy az egyben használják a propaganda szövegekben egy az egyben használják azokban a szövegekben amit az emberek manipulálására találtak ki oké? Okay? de mondom nem kell ezt elhinni hogy ez így van, én tudom hogy ez így van mert én ebben szakember vagyok bár nem vagyok pszichológus és pszichiáter hála a jó Istennek, de mégis tudom hogy ez így van mert ezt én tanultam hogy így van és megtapasztaltam hogy ez így van oké okay? tehát nem csak tanultam hanem megtapasztaltam is tehát de neked nem kell elhinni nyugodtan élheted úgy az életedet ahogy eddig semmi gond nincs ezzel élj a hazugságoknak az alapján, érted? tehát hidd el az összes hazugságot amit rád akarnak beszélni érted? semmi gond, nem az én életemről van szó hogyha te hazugságokban élsz hanem a tiedről, világos ez? ha neked mindegy hogyha hazugságokban akarsz élni akkor nekem is, érted? nekem is mindegy, hogy te hazugságokban akarsz élni. Na most kérdezem én, hol fogod átállítani magadat arra, hogy képes legyél felismerni azt, hogy neked most hazudni akarnak? Hm? Én ugye betöltöttem a 60. életévemet, és a 60 év alatt én nem találkoztam annyi hazugsággal mint, mint mostanában tehát mondhatjuk azt hogy komolyan mondom hogy ugye azt tudom mondani hogy két éve ezt az elmúlt két év alatt nem hallottam any tehát nem, előtte 58 év alatt nem hallottam annyi hazugságot, mint most a két év alatt. Oké? Okay? Tehát még egyszer mondom. Előtte 58 éven keresztül összességében nem hallottam annyi hazugságot, mint most az elmúlt kettő évben. Pedig az 58 évben is hazudtak eleget de te nyugodtan higgyél el mindent ha úgy akarod nekem aztán teljesen mindegy de ha esetleg nem úgy akarod akkor még egyszer kérdezem milyen segítséggel fogsz arra rájönni hogy mikor hazudnak neked és mikor nem? Hm? Tehát én azért, hogy tudjak az életemben, rengeteg energiát fektettem a saját képességeim, tudásom fejlesztésébe. Ez nem csak energiában mérhető, hanem pénzben is. Tehát mostanában nem járok el fizetős képzésekre. Mióta az elmúlt tíz évben? előtte viszont több millió forintot fizettem ki a saját képzéseimre miért nem járok el már képzésekre? mert önképzést folytatok, egy, kettő kapok információkat, tudást közvetlen forrásból na most milyen közvetlen forrásból? tehát miért beszéltem az evolúcióról? mert az evolúció is ugyanolyan hazugság mint amit az elmúlt két évben, két évben csinálnak tehát ami azt jelenti hogy nem tudom mennyire hallottatok a kvantumfizikáról a kvantumfizika az pár évtizede indult el mint tudomány és ugye a svájci avval a föld alatti kísérletekkel pedig felgyorsult részecske, hát a részecske gyorsítós kísérletekkel felgyorsult gyakorlatilag a kvantumfizikának a ismerete és van egy, egy nagyon alap dolog amit a kvantumfizikusok már hát nem egy pár éve hanem mondhatjuk azt hogy pár évtizede felfedeztek az hogy minden létező anyagban van rezgés tehát benne foglaltatik egy energia akármilyen anyagról beszélünk annak rezgése van és azt is felfedezték mondom évtizedekkel már ezelőtt hogyha egy ember elkezd másként gondolkodni egy adott anyagnál akkor az arra az anyagnak a rezgése megváltozik ha egy másik ember odamegy ugyanahhoz az anyaghoz és ő kezdi nézni annak az anyagnak a rezgését, akkor annak a hatására, hogy odajött az a személy, az anyagnak megint változik a rezgése. Ez az egyik alap dolog, amit egyszerűen tudni kellene. Tehát, hogy az, az értelmes energia, amivel rendelkezünk, az befolyásolja a nem értelmes energia rezgését oké? Okay? ez az egyik, másik hogy azt is tudni kellene hogy azt is felfedezték már évtized, lassan évtizedekkel ezelőtt hogy minden anyagban a rezgésen keresztül felfedezhető valami értelem és valami közös értelem ami azt jelenti hogy minden anyagban a ugyanaz a közös értelem felfedezhető nem hiszed? nézd utána tehát ezt azért nem propagálják mert a legtöbb embernek ez nem érdekes dolog azért nem propagálják hogy az emberek ne tudják és azért sem propagálják mert sok esetben tele van olyan szavakkal ahol az emberek nem tudnak tovább haladni a megértésében annak az anyagnak szóval lényeg az hogy utána lehet ennek nézni például annak hogy benne van egy értelmes energia ezt felfedezték tehát egy olyan energia ami a világ egyetemben minden anyagban benne van és mindent átsző még azt is ami, amiben nincs anyag tehát ha aki egy csinálsz egy légüres teret amiben nincs anyag abban is benne van ez az energia érted? tehát ezt felfedezték ezt úgy hívták hogy teremtői energia tehát teremtői energia tehát valami értelmes teremtőnek az energiája na most akkor összerakjuk ezt a két dolgot ugye az evolúciót meg, meg ezt a teremtői energiát ugye az evolúció megbukott, az mit jelent akkor? hát hogyha lukak vannak az evolúcióban és létrejött egy új életforma akkor ott beavatkoztak, méghozzá értelmes lények nem tudom tudjátok-e hogy azt próbálják kikísérletezni hogy, hogy hogy jöhetett létre az élet, a, az élettelemből na most az a baj hogyha erre rájönnek akkor is magának az értelmes lénynek kellett beavatkozni hogy létrejöjjön az élettelemből az élet nem tudom elég világos voltam-e tehát avval öngolt rúgnak. Mert, mert kellett hozzá az értelem, hogy az értel, tehát a, a nem értelmesből az értelem létrejöjjön. Világos ez? Na most, de ez résztett kérdés. Tehát ami azt jelenti, hogy azért vannak lukak, azért jöttek létre élőlények, mint például a Földön az az élőlény amelyik bebizonyítottan úgy szaporodott hogy mikor megszülte a kölykét a értelmes lényekről van szó, ezt úgy hívják hogy neandervölgyi egyébként tehát mikor a neandervölgyi megszülte a kölykét akkor az ő agya, a gyerek agya olyan volt illetve koponyája hogy nem volt kutacs Fix. Tehát megnézed, az állatoknál is ugyanez van. Úgy születnek meg, hogy nincs kutacs tehát a magák, maguk a, a nem csúsznak össze az, a, a koponyalemezek. Nem csúsznak össze. Tehát ezáltal nem szűkül össze a gyereknek a feje. És bármilyen majomnál, vagy más, bármilyen másik élőlénynél nézed, úgy születik, hogy nincs ilyen, hogy, hogy, hogy euh, ugye összecsúsznak a lemezek és ezáltal kisebb lesz a gyerek térfogatának, tehát fejének a térfogata. Tehát egyedül az ember születik úgy az egész földön, hogy a feje amikor születik, akkor ugye összecsúszik, ez a, azt hiszem mit tudom, három lemezből áll és így összecsúszik. És tehát magyarul ezért mondják, mikor a gyerek megszületett, hogy még lágy a koponyája, tudod, és egy darabig, mit tudom, hány éves korára forr össze, tehát még nem, for, nem nőtt be a feje lágya. Azért nem nőtt be a feje lágya, mert még nem fortak össze a csontok. Világos ez? És ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor nem fornak össze a csontok, akkor lágy részek vannak a csontok közt és ezért van az a gyereknél, hogy olyan dolgokkal is kommunikál, amivel a felnőttek nem tehát a felnőttek azért nem tudnak kommunikálni olyan rendű lényekkel mert egy csontba be van zárva az a szerv, ami tudnak kommunikálni világos ez? ezért csinálták azt, ugye hogy kutatók illetve régészek felfedezték hogy meglékeltek annak idején koponyákat, tudjátok kiknél? azoknál akik ilyen mondjuk sámánok vagy ilyenek voltak hogy tudjanak kommunikálni a felsőbbrendű lényekkel tehát ameddig a gyereknek nincs összeforva a koponyája ott a, a kutacsok között lágy részek vannak és addig a gyerek kommunikációt folytat olyan lényekkel, amikkel a felnőttek már nem tudnak ezt tudjuk hogy így van legalábbis mi bebizonyosodtunk róla hogy a levente volt vagy két éves már folyékonyan beszélt két éves korában és és lényeg az hogy elmentünk egy, egy ö, olyan hát most így mondom más szóval nem jutott eszembe szánsz ahol lehetett kérdezni a szellemvilágtól. Tehát lehetett kérdezni. Tehát ott volt egy olyan személy, aki vette az üzenetet, volt egy segítője, most hogy melyik vette, mindegy, lényeg az, hogy a válaszokat írásban rögzítette az egyik illető, és, de úgy, hogy nem néztem, mit ír, csak írt, és lényeg az hogy föltettél a szellemvilágnak kérdéseket és ő pedig a választ leírta és ott a két éves fiunk úgy kommunikált a szellemvilággal hogy csak úgy fütyült a szemünk a láttára oké? és lejött is egy olyan kérdés hogy ő kicsoda ez a kisgyerek kicsoda és akkor mondtuk hogy Ugye, e mondva lett, hogy kicsoda? É, mert hát ő lát. Tehát ő érzékel teljes egészében. Tehát még nem volt, ugye, összeforva, nem volt bennőve a fejjelágya. Jó? És két évesen mondom úgy kommunikált, hogy csak lestünk De, na, akkor nézzük tovább. Tehát akkor. Ugye volt egy evolúció, ami megdőlt, van egy kvantumfizika, és van az itt a világban hogy hogy ha megnézzük a biológiát az evolúciót akkor hirtelen az neandervölgyi ősemberrel párhuzamosan megjelent az ember párhuzamosan egyszerre a kettő és tudod miért pusztult ki a neandervölgyi? Mert elkezdett nőni a fej térfogata, és mivel ugye nem volt neki a kutacsa, tehát elkezdett okosodni a neandervölgyi, ezáltal ugye elkezdett nőni az térfogat ezáltal elkezdett nőni a fejméret, és a neandervölgyi ősasszonyok, nem tudták megszülni a gyerekeiket. Ezért kipusztult a Neandervölgyi. Nem a Homo sapiens pusztította ki. A Homo sapiens egy újabb ember volt, aminek semmi köze a Neandervölgyihez, az égatta világon semmi köze, hanem egyszerűen fogták, és ide teremtették a Homo sapiens -t. És semmi előd vagy ilyesmi nincsen. Tehát nincs evolúció a homo sapiensnél Tehát előtte semmilyen olyan lény nem volt, amelynek kutacsai lettek volna az fejboltozatán. Érted? Semmi ilyesmi nem volt. Na most, ha ezt megnézzük ezeket a dolgokat, akkor vajon hogy kerültünk ide? Evolúció kizárva, értelmes lények létrehoztak minket, oké? Okay? de szerinted gondold végig neked melyik a jobb az hogy te a majomtól származol vagy értelmes lények hoztak létre? nem kell hinned az, hogy értelmes lények hoztak létre, nyugodtan lehet hinni azt hogy a majomtól származol akkor azt tudom mondani hogyha te ezt gondolod hogy a majomtól származol jobb is hogy ezt gondolod, jó? szóval lényeg az hogy létrehoztak minket az értelmes lények de most gondold végig te egy értelmes lénynek tartod magadat, nem? ki az aki nem tartja értelmes lénynek magát azt tegye már fel a kezét jó tehát lényeg az hogy egy értelmes lénynek tartod magadat és általában egy értelmes lény tehát te is hát értelmes dolgokat szoktál csinálni, nem? hát úgy többnyire de? de az olyan dolgokat amik így fontosabbak az biztos hogy nem abból a szempontból kezdesz hozzá hogy na ennek semmi értelme nincs hogy ezt csináljam de azért csinálom nem? tehát nem is értem hogy hogy gondolhatják egyes emberek itt a Földön hogy teljesen értelmetlenül létrehozták az embert tehát hogyha te valamit az életedben valami nagyobb dolgot létre akarsz hozni akkor azt azért hozod létre mert számodra az értelmes dolog nem és ha egy értelmes dolgot akarsz csinálni az életedben, tuti hogy valamilyen céllal csinálod pedig hát mi egy sokkal kevésbé értelmes lények vagyunk, mint hogy képesek lennénk most egy értelmes embert létrehozni azon kívül hogy evolúciós alapon létrehozunk gyereket, bár most már esek-e hozzá most már az se kell hozzá. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy hogy egy olyan lényt, gondold végig, egy olyan lényt létrehozni, ami előtte nem létezett itt a Földön, azt miért hozták volna csak úgy létre? Hát csak úgy. Hát azt mondanák, hogy hát szórakoztatásul. Jó, és hol vannak, hogy szórakoztatjuk őket, nem látom. Érted? tehát mit tudom én, valaki létrehoz egy gyereket azért hogy őt szórakoztassa akkor azt ott látja, nem? és akkor túlül azt rögcsi nem? és akkor szórakoztatja a gyerek és akkor csinált egy gyereket azért hogy szórakoztassa de, de itt nem erről szól a történet, hol vannak azokat akiket szórakoztatunk el? tehát gondold végig egy értelmes lény tehát itt az ember is ha egy nagyobb valamit csinál az életében akkor azt azért csinálja mert valami céllal, nem? tehát ugye nem gondolja senki azt komolyan hogy az emberiséget céltalanul hozták létre pedig ezt próbálják elhitetni veletek hogy gyakorlatilag az emberiségnek nincs célja az emberiségnek egyetlen célja van az a túlélés, semmi más ezt próbálják veletek elhitetni tehát neked is gyakorlatilag egyetlen célod van akkor az életedben az hogy túlélj hát akkor körülbelül annyi szellemi képességgel rendelkezel ha ezt hiszed annyi szellemi képességgel rendelkezel mint egy állat mert az állat az pont így működik annak egyetlen célja van a túlélés hát én kikérem magamnak hogy, hogy az embert állatnak nézzék oké? Okay. hát akkor mi lehet, a, mi lehet a célja ugye az emberiségnek? mi lehet a célja? hát az emberiségnek mindig az a célja ami az embereknek, nem? tehát nem lehet se több se kevesebb, nem? mert hát abból áll össze az emberiség célja ami az emberek célja ha az embereknek nem az a célja akkor az emberiségnek sem az a célja tehát az emberiségnek nem a túlélés a célja tehát nem miért? mert az embereknek nem az, nem az kellene hogy a célja legyen, bár az embereknek most az a célja hogy túléljenek, nem? Még ha, még ha rosszul is élnek túl, mert elhitetik velük, hogy hogy kell túlélni, akkor is úgy gondolják, hogy azzal élnek túl. Nem? Tehát az emberekkel simán elhitetik azt, hogy hát mi kell ahhoz, hogy te túlélj. Mint ha az emberek nem tudnák, de tényleg, mintha nem is tudnák tehát most már oda jutottunk hogy a legősi bösztön ami még valamilyen formában az állatvilágból jön és akkor és ez most szembeütközik az evolúcióval ugye? Már azt mondtam hogy semmi közünk az evolúcióhoz de van annyiban hogy az ember az egy olyan hibrid faj, mi egy hibrid faj vagyunk amit létrehoztak egy állatszerű lényből és egy istenszerű lényből, illetve állatszerű lényekből egy típusú állatszerű lényekből és egy típusú istenszerű lényekből, de ez sem teljesen igaz mert lehet fehér ember, mert lehet fekete ember, lehet sárga ember, meg lehet barna ember és ez a négy faj nem hogy külsőben különbözik egymástól hanem még mentalitásban is különbözik egymástól tehát ebből vannak ha megnézed dolgosabb fajták például a legdolgosabb a sárga a legkevésbé dolgos a fekete de a barnák sem arról híresek hogy dolgosak legyenek, lennének szóval megnézed nem egyformák tehát még azt se lehet mondani hogy az emberiséget azt egytőről fakasztották tehát az emberiség külön kísérletek alapján és beavatkozások alapján jött létre tehát kellett mit tudom én egy fehér faj, kellett egy sárga faj, kellett egy barna faj, kellett egy fekete faj, érted? és ha megnézed mondom mindnek más teljesen más a működése, mentalitása na most ez azt jelenti hogy ha megint csak jobban megnézed és ez nem úgy alakult ki hogy egyszer csak volt egy fehér faj és akkor az megfeketedett vagy volt egy fekete és akkor az kifehéredett vagy volt egy barna az meg megsárgult iricségtől vagy mit tudom én, érted? nem így lett nem evolúciós folyamat miatt lett sárga, meg fekete, meg barna, meg fehér, érted? hanem beavatkozás révén egyszer csak volt mit tudom én mondjuk a fehér vagy a... egyszer csak lett fekete, érted? egyszer csak miért? mert például a fekete az a melegnek jobban ellenáll a fehér meg a hidegnek jobban ellenáll, hóban is jobban el tud bújni, tudod? mint a fekete, fekete az a hóban jobban látszik a vadállatok hamarabb észre veszik a feketét a hóban például mint a fejére de ne, nem, nem vicces, ez most viccesnek hangzik de nem vicc érted? szóval ha megnézed a sárgák azok meg az őszi erdőben jó el tudnak bújni <gül> oké okay. szóval lényeg az mondom nem véletlenek ezek tehát egyszer csak létrejött egy következő színű faj, érted? ami azt jelenti hogy beavatkoztak, lehoztak családokat, érted? és azok elkezdtek szaporodni és vannak közöttük ha megnézed szaporábbak például a barnák, feketék szaporábbak meg a sárgák is mint mondjuk a fehérek miért? hát mert megnézed a, például a fehéreknek hát nagyobb a csontozatuk mint például a sárgáknak ezáltal nehezebb megszülni őket, nem mindegy egy nőnek hogy kipottyan belőle a gyerek vagy pedig vajudik vele ki napot, érted? mire végre megszüli tehát lényeg az hogy azt azért mondom hogy megértsd azt hogy itt, hogy mi úgy jöttünk létre emberek hogy teremtettek minket és nem véletlenül tehát semmi nem véletlen tehát nem véletlen például az hogy hogy mondom még egyszer hogy különböző fajok vannak nem véletlen tehát semmi nem véletlen tehát nehogy azt higgyétek, hogy hogy most Hát akkor szórakozzunk egyet mondták a felsőbbrendű lények és akkor hozzunk létre hát eddig olyan sok fehér volt most legyen fekete, érted? de most már akkor nem jó, akkor csináljunk sárgát, de most az sem jó, akkor legyen barna, érted? Tehát ez nem így. régen volt vörös is tudod, csak azokat már kiírtották, na szóval a lényeg az hogy csak elvétve vannak tehát ez nem, nem véletlen, tehát te se szoktál azért csinálni általában mondom nagyobb dolgokat hogy prr, most akkor szórakozzunk egyet, érted? más a játék az egy más dolog, de az nem játék hogy létrehozunk egy emberiséget vagy létrehozzunk az emberiségen belül különböző fajokat érted? az nem játék, az valami célra kellett hogy létrejöjjön, én tudom hogy miért jött létre de próbálom megértetni veled hogy próbálj racionálisan ránézni arra a dologra és próbáld logikusan végigkövetni az evolúcióban semmi logika nincs tehát amiben nincs logika ott nagy baj van az összes olyan dolog tehát még maga egy olyan lény mint ami benned van ami a többi élőlényben nincs egy olyan energialény amit úgy hívnak hogy lélek ami maga egy energialény az hogy az hogy lét, jött létre tökéletesen logikus érted? semmi logikátlan nincs benne tehát ha vala, én azt tapasztaltam hogy semmivel nem találkoztam olyan dologgal amiben nincs logika tudod mit jelent az? azt hogy nem lehet gondolattal végigkövetni érted? tehát ha valamit gondolattal végig lehet követni az gondolattal végig lehetett csinálni is érthető ez? tehát az annyit jelent hogy mindenben ott van a logika tehát próbáld meg logikusan végig gondolni hogy az abszolút nem logikus hogy evolúció az persze evolúció hogy mondjuk egy, egy állat amelyik mit tudom én egy madár amelyik a vízben halászik akkor előbb utóbb rájön arra hogy sekély vízben könnyebb halászni és elkezdő növelni a lábát és hosszabb lába lesz meg hosszabb nyaka meg hosszabb csőre érted hogy könnyebben elkapja a halakat amire vadászik amikor ott ballag a, a sekély vízbe, érted? szóval persze meg mit tudom én egy olyan madár amelyik szintén úszni akar akkor előbb-utóbb úszóhártyákat növezd te is ha sokat úsznál akkor lehet hogy előbb-utóbb úszóhártyáit nőnének szóval lényeg az hogy bár nem sok esély van erre de, de van szóval lényeg az ez, ez egy evolúciós folyamat vagy mit tudom én van egy növény, amely bizony, vagy egy kisebb állat, amelyik bizonyos területen nem él meg, és akkor valahogy kifejleszti, hogy azon a területen megéljen. Az egy evolúciós folyamat, de az nem evolúciós folyamat, hogy egyszerűen a semmiből lesz egy olyan. Na most, tehát olyan, hogy a semmiből valami lesz, az csak egyféleképpen tud létrejönni értelem útján. Világos? Tehát ott értelmes lényeknek be kellett avatkozni tehát az, az értelmes lényeknek az elméje képes arra hogy az energiát átalakítsa anyaggá, világos voltam? semmilyen más dolog ezen a világon nem képes erre csak az értelmes lények és az értelmes lények is csak úgy tudják megcsinálni hogy az energiát átalakítják anyaggá oké? Okay? mentálisan, tehát mentálisan, gondolat, energia, ré... gondolati energiával átalakítják az energiát anyaggát tehát ez, ez így tud létrejönni, slussz az egész világegyetemben ez így működik, magától nem történik semmi ugyanígy vonatkozik rá az új baktériumokra és az új vírusokra az sem tud létrejönni magától ugyanúgy ahogy egy számítógép vírus nem tud létrejönni magától csak úgy hogy egy értelmes ember létrehozta érthető ez? ugyanúgy bármilyen vírus nem tudott létrejönni magától világos ez? és ha egy új vírus van nem tud létrejönni magától ha valaki azt hazudja neked, hogy egy úrvírus létrejött magától, akkor az hazudik. Világos ez? Tehát az é a lények képesek arra, hogy mutálódjanak. Érted? Valamilyen, valamilyen szinten. Az azt jelenti, hogy a lény és egy külső befolyás megváltoztatja, érted? és ezáltal a kettőből lesz egy harmadik tehát ilyen tud lenni, ez olyan mint a, a vegyület tudod, hogy két anyagot összevegyítesz és lesz belőle egy harmadik anyag tehát így tudnak, tehát ez létre tud jönni akkor hogyha mondjuk egy vírus esetében felkészítik a vírust arra hogy ezt ilyet tudjon csinálni tehát hogy tudjon mutálódni, világos voltam? tehát erre egy vírust föl kell készíteni ugyanúgy mint egy számítógép vírust. ha ez egy olyan vírus amelyik nem tud mutálódni a számítógépen mert nem így hozta létre az alkotója akkor az nem mutálódik, de ha egy olyan vírus amely képes a mutálódásra a számítógépen, mert az alkotója így teremtette meg akkor az képes mutálódni és képes mondjuk megtalálja egy víruskereső érted? de ahhoz létre kell hozni egy másik víruskereső programot ami megtalálja a mutálódott verzióját is világos ez? ha így hozza létre maga az informatikus aki kitalálta magát a számítógép vírust és ez pont így működik a civil életben tehát egy vírus magától nem tud mutálódni csak ha erre föl van készítve érthető ez tehát egy vírus az nem értelmes lény az nem olyan mint egy baktérium hogy a környezetre reagálva esetleg mutálódik érted és például ellenáll mondjuk az antibiotikumnak, érted? de az egy élőlény, a baktérium egy élőlény viszont egy vírus nem élőlény, érthető ez? tehát ezeket jóhat tudod, lehet ezzel kapcsolatban mindent mondani és ezt elhitetni az emberekkel csak gondolkozz, jó? gondolkozz, az a lényeg és próbálj szavakat értelmezni no szóval lényeg az hogy megkérdezem hol vagy olyan környezetben ahol segítenek neked abban hogy képes legyél átlátni a hazugságokon nem kell hogy itt legyél keres más olyan környezetet ahol átlátsz majd a hazugságokon tehát itt van egy olyan környezetünk egy olyan közösségünk ahol segítünk abban hogy átlássa a hazugságokon miért kell átlátni a hazugságokon? mert a hazugságok idézik elő azt hogy te ne élt boldogan az életedet és minél kevésbé éled boldogan az életedet, annál boldogtalanabbá lehet tenni. Téged. Hát nézd meg az életedben. Jó volt az mikor hazugságokban éltél valamilyen szinten? Vagy mikor te hazudtál vagy valaki hazudott feléd, az neked jó volt? Egyik se jó. Az se jó mikor az ember hazudni, hazudik, nem? de az se jó ha neki hazudnak tehát a hazugságok soha nem tehát van egy dolog a hazugság rabságba taszít, rabbá tesz, érted? az igazságnak van felszabadító hatása tehát ha azt akarják hogy az emberek rabszolgák legyenek akkor el kell hitetni velük a hazugságokat és elindult a világ e felé oké? Okay? tehát elindult a felé hogy minél több nem, az igazságok minél kevésbé legyenek ismertek tehát e felé indultál, világos ez? tehát minél kevesebb igazságot tudsz minél több hazugságot ismersz meg bizonyos embereknek ez annál jobb. Érthető ez? És akkor úgy kérdezném, hogy vajon milyen olyan közösségben van, vagy ahol ténylegesen segítenek abban, hogy átlásd a hazugságokat és az igazságokat megismert? Hm? Van egy olyan képességem is, hogyha például olvasok valami anyagot vagy nézek mondjuk videón akkor megállok és meg tudom kérdezni hogy igaz vagy hazugság, amit ott olvastam vagy hallottam és akkor megmondják hogy hazugság vagy igazság kik? ezt én úgy nevezem hogy a teremtőn mondja meg, oké? Okay? és onnantól kezdve átlátom ezeket a dolgokat, érted? és úgy állok hozzá hogy ez hazugság ez igazság, mehetünk tovább, oké? Okay. tehát vagy -e egy olyan közösségbe, ahol segítenek abban hogy átlásd a hazugságokat és, és az igazságok alapján éljél ha nem vagy ilyen közösségben, akkor itt van a PPH, amely ezen az alapon működik oké? Okay? és olyan dolgokat tanulunk, ami ahhoz kell hogy, hoppá ami ahhoz kell mutatom hogy ezekkel jól tudj bánni de hogy ezekkel a közeljövőben is már elkezd egyre jobban bánni az létfontosságú semmi gond ha nem hiszed azt hogy ez létfontosságú, meg fogod tapasztalni jó? hát ha ezekkel a területekkel nem kezdesz el boldogulni, egyre jobban és jobban bánni akkor meg fogod tapasztalni azt hogy ez mennyire fontos nem, ne tanulj, nem, nem kell tanulni csak bele fogsz halni a nem tanulásodba rövid időn belül mert az ember úgy működik hogyha ezeken az életterületeken nem boldogul akkor meghal oké? Okay? most gondold végig azt mondja van nekünk egy olyan hogy személyiség, mindenkinek van egy személyisége és nekünk van egy személyiségfejlesztő képzésünk hetedik hónapja folyik hét hónapja, érted? na most ugye kezdtük a vérmérsékletekkel mi közdetek? és az is személyiség és most folytatjuk ugye a, az energiák ismeretével bajlódunk már 5 hónapja, hát nem bajlódunk csak idézőjelben, oké? Okay? 5. hónapja foglalkozunk vele ezt 7 hónapja csináljuk, csak az egyest 7 hónapja éppen néztem hogy ilyen jellegű képzés amit most van ugye a coach képzésünkön ez 2016-ban volt 6 évvel ezelőtt tehát 6 év alatt mentünk körbe hoppá 6 évvel ezelőtt volt oké tehát haladunk a 9 év felé oké ugyanis ahhoz hogy aranykor lehessen a bolygón ahhoz minden embernek legalább kilenc évet kellene fejlődnie, tanulnia fejlődnie és ezt csinálod rendszeresen? heti kétszer igénybe veszed a képzéseinket? szerdánként és vasárnaponként? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szerlacik Miklós Mesterkócsnak Hát ez a képzés is megint annyi mindent elmondott, hogy nem győző a fejünket Én az életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy ide kerültem, 2016-ban kezdtem, tehát én már másodszorra hallgatom ezt a típusú képzést. Nem volt ennyire részletes, nem tudtuk befejezni, tehát azért bővülnek a hónapok, hogy tényleg megkapjunk minden olyan tudást, amire szükségünk van és kell az életünk rendbe Én azt javaslom mindenkinek, ha már találkozott a PPH-val bármilyen módon, akár csak egy felvillanó képpel, Biztos vagyok benne, hogy itt a helyed, mert nincsenek véletlenek. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós, amit mond, az szó szerint úgy van. Olyan tanácsokat ad, olyan tiszta hiteles forrásból kapja, aminél tisztább nincs. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, hogy megcsináljuk ezt a jobb világot. Egyedül a fejlődés csak... Egy bizonyos szintig lehet, tehát ehhez kell a csapat is, és ahhoz, hogy legyünk elegen, akik képesek leszünk megfordítani a világmenetét, ahhoz mindenkinek tényleg meg kell találni azokat a lelkeket, akik a leszületés előtt, ők is vállalták. Tehát én azt szoktam mondani a teremtőnek, hogy teremtőm, találjanak meg, találjam meg azokat, akikkel együtt ezt meg tudjuk csinálni. És ehhez itt megvan minden tudás, mindenkit föl tudunk készíteni egy sokkal jobb élet lehetősége van benne én mondanám az összeget is egy olyan minimális árért egy hónap képzés egy hónapban 30 óra képzés van 330 forint óránként ezt ha fölsorozzuk akkor 9800 forintra jön ki az egyhavi tandi. ettől eltérő az első hónap ami még mindig csak 19700 forint ami szintén egy olyan megfizethető összeg 660 forint óránként tehát akinek, aki ezt felesleges pénzkidobásnak tartja, hát annak én azt tudom mondani, hogy a jövőbe való befektetés sose volt felesleges. Hát igen, a legjobb befektetés mindig a tudásban van. Én is szintén köszönöm ezt a színvonalas előadást. Tehát Miklós is ahogy mondta, hogy véletlenek nincsenek. az evolúcióval kapcsolatban eszembe jutott egy érdekes történet, amit szeretnék hoztani, a megy az iskolában és megkérdezi az édesapját, hogy apa, igaz az, hogy mink a majontól származunk? Hát fiam, lehet, hogy te igen, de én biztos nem. Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy mit fogadunk el hitelesnek, mit fogadunk el igaznak. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek az az igaz, amit igaznak hisz. Hát négy dologra szeretném itt felhívni a figyelmeteket, hogy ugye, aki az életedbe jön, az a megfelelő ember. Tehát mindig a megfelelő emberrel, mindig találkozni fogsz. Egyik az, hogy be is vállaltuk születésünk előtt, és ugye nem véletlenül hallgatsz most minket. Nem véletlenül találkoztál velünk. Itt a helyed. Másik olyan dolog, hogy ami velünk történik, annak pontosan meg kell, hogy történjen. Tehát soha nincsenek olyan véletlenek, hogy ez most véletlenül történt veled. Azt mindig meg kell tapasztalnod, ami történik veled és ebből a jó leszkék, ebből tanulni kell. A harmadik olyan dolog, hogy bármikor elkezdesz valamit, az mindig a megfelelő idő. Tehát olyan nincs, hogy most véletlenül kezdtem el, most el akarom kezdeni, majd később kezdem el, és a megfelelő idő mindig a most és a jelen van. A negyedik, a, ha valami véget ér, akkor véget ért, ami azt jelenti, hogy Engedd el a múltat, engedd el az olyan dolgokat, amire már nincs szükséged. le a tapasztalatot és lépj tovább. Itt a lehetőség, itt a PPH csatlakoz hozzánk a lelki fejlődésed érdekében. Várunk szeretettel mindenkit. Most szünetet tartunk, szünet után kócsképzésünk lesz, amelyen szeretettel várunk, ha van hozzá lehetőséget, hogy részt vegyél rajta, ha úgy látod, hogy érdekel, örülünk neki, viszont ha nem érdekel, akkor elbúcsúzunk, és megköszönjük, hogy részt vettél velünk. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm.